Nisse, har du tagit av min parfym? Den är typ slut och mamma har inte rört den. Varför skulle jag göra det? Meh, Vad är det här för något? Äh, nej, det är ju bara skräp. Meh, här ligger ju Roger och ditt Lego. Du älskar att bygga med det. Har det hänt något? Nej. Jag är din stora syster. Jag ser när du ljuger. Ja, men alltså, ingen bygger med Lego eller har gosedjur i min ålder inte. Nej. Ingen i skolan, inte Hampus och inte i klassen, alltså alla bara hänger i centrum och skapar tjejer och sånt. Nej, det där är inte sant. Men jag fattar, förbränna suger att få på ballen och lukta tåbirr är ju segt. <laughs> Nej, ni vill ha Men du måste inte sluta leka eller slänga någonting för det. Jag gör du inte det du kanske är gammal nog för att testa lite vuxensaker som typ lite parfym och sånt. Men du är fortfarande en stor unge. Men det var inte jag som tog din papper. Okay? Visst, men alltså, jag skulle kunna fixa en till dig, eller kanske en deo, om du vill, alltså. Ja, ja visst.